حبيبي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس الكل احلى مسا عليكم. انا صحتي انا ماليش دعوه. بتعمل ايه؟ بذاكر يا بابا. اه كمل. لدي سر يا ابي واريد ان افصحه لك. ده ايه ده؟ آه دي قصه عن لماذا يا بابا. اه اه كمل. قال الاب تفضل يا زياد. هو مكتوب زياد؟ كله مكتوب. اه كمل. انت يا ابي تعلمني الصراحه. والصراحه راح مكتوب برضو آه، كل مكتوب اه كامل وبصراحه لقد ترددني المدرس من المدرسه ايوه وبعدين آه، القصه دي مش حلوه هشوف غيرها وريني كده اوريك ايه الكتاب مش فاهم السؤال وريني اه فعلا كله مكتوب آه، بصراحه يا بابا بس اسكت وقال الاب يا زياد انا كنت على علم كنت على علم كله مكتوب لذلك لك ثلاث اختيارات الحزام الشبشب الخرطوم. مفيش اكمل النقط. واختار زياد الحزام لا يا بابا لا ايه انا غير كله مكتوب مكتوب؟ ثم فجأة رفع الاب الحزام ثانية واحدة ثم وقف الابن قائلا جاري ونص الجلعان وجاري